طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا... قصص اسلامية وتاريخية. <تصفيق> <تصفيق> نحن اليوم على موعد مع قصة رجل كثرت عنه الأقاويل والروايات وسنبين إن شاء الله عز وجل مدى صحتها ومن تلك الروايات ما نقل عنه أنه رجل صوام قوام لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل ولا تفتر يداه عن الصدقات وقيل إنه حج بيت الله عز وجل أربعين عاما ولم يغفر الله عز وجل له وهذا الرجل في زمن مالك بن دينار وفي الرواية المقصودة أن مالكاً رأى في المنام من وقف بالموقف بعرفة فقال يا أهل الموقف إن الله قد غفر لأهل الموقف إلا لهارون الخراساني وتكمل الرواية إن مالكاً فزع من ذلك وتعجب كيف يصلي ويصوم ويزكي ولا يغفر له الله عز وجل قال فقلت أين هو؟ فلما سأله مالك، فقال هارون، فإني كنت امرأ سوء في صغري، وكنت أدمن الخمر، وكانت لي أصدقاء نشرب الخمر في الليل كله، وتقول الرواية، وفي ليلة رجع سكران، فقالت له أمه يا بني، توضأ واغتسل، فإن الصبح قريب، قال فضربها، فقالت خسئت وعاقبك الله، تقول الرواية، فمن شدة الخمر غاضب فأمسك أمه وأدخلها في التنور المشتعل وعن بيان مدى صحة أو ضعف هذه الرواية فهذه القصة قال عنها ابن رجب رحمه الله تعالى وحكاية محمد بن هارون البلخي مشهورة وقد رويت من وجوه وهو أنه كان مصرا على شرب الخمر فجاء في آخر يوم من شعبان وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا حملها فألقاها في التنور فاحترقت أمه وكان بعد ذلك قد تاب وتعبد فرؤي له في النوم أن الله عز وجل قد غفر للحجاج كلهم سواه قال وقد وقفنا لها على وجهين عند ابن الجوزي في كتابه البر والصلة عن مالك بن دينار قال بين أنا أطوف بالبيت الحرام وقد أعجبني كثرة الحاج والمعتمرين فقلت يا ليت شعري من المقبول منهم فأهنيه ومن المردود منهم فأعزيه وفي هذا الإسناد من لم نقف له على ترجمة ولم نطلع على من وثقه كما احتوت هذه القصة على ما يستغرب ولا يعقل من تصرفات الناس كعدم إنقاذ هذه المرأة من التنور رغم وجود زوجة الرجل معه في البيت وكانت ترى ما يحصل ورغم ذلك لم تخرجها وتركتها إلى أن أصبح الرجل واستيقظ من سكره وكذا يستنكر قطع الرجل يده وتعليقها في عنقه طيلة أربعين سنة وثقبه لترقوته وإدخال سلسلة فيها واحتوت هذه القصة أيضا على ما يعارض الثابت من الكتاب والسنة حيث ورد في القصة أن الله سبحانه وتعالى سيعذب هذا الرجل في النار مدة ثلاثة أيام رغم توبته ناسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنه قال آليت على نفسي لا يشرب المسكر عبد من عبيدي ويقتل النفس التي حرمت إلا أذقته طعم النار ولو كان خليلي إبراهيم فهذه القصة تزعم أن الله سبحانه وتعالى أقسم ألا يغفر لشارب الخمر وقاتل النفس وأنه سيعذب قطعا وهذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ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 ومخالفة كذلك لقول الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم روى ابن الجوزي هذه القصة من وجه آخر، وفيه من الرواة من لا يعرف، فمن هذا الوجه قيلت القصة والرواية، وجاء فيها حججت في بعض السنين، فلما انقضى الحج، رأيت ليلة الرؤوس بمنا قائلا، يقول يا هذا، يعلم أن الله قد غفر لكل من حج في هذه السنة إلا أبا صالح البلخي، فورد فيها أنه قتل أمه طعناً وليس حرقاً، وأنه كان من أصحاب السلطان له من الجند من يحرسه، وهذا خلاف ما في القصة الأولى، أنه تصدق بماله وكان يسكن أماكن الخراب. فالحاصل أن هذه القصة سندها غير ثابت الصحة، بل هي مضطربة المتن، وقد احتوت على ما يستغرب ويستنكر واقعاً وشرعاً، وهذا من علامات عدم ثبوتها وعدم صحتها، فلهذا ينبغي للمسلم أن يعرض عنها وعن مثل هذه الروايات الكاذبة المزعومة، وعن نشرها بين الناس، وفيما ورد من نصوص الكتاب والسنة من الترهيب من المعاصي كفاية، فعلى المسلم أن يستكثر من مطالعة كتب السنة ككتاب رياض الصالحين للإمام النووي وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري وقد اجتهد الشيخ الألباني رحمه الله في تمييز صحيحه في كتابه صحيح الترغيب والترهيب وأما قصص الصالحين فلا شك أن لها أثرا في القلوب والنفوس لكن من باب الحذر من الوقوع في الأخطاء الشرعية ينبغي أن يكتفى بما ثبتت صحته ووافق الشرع نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا من الكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم